الأساسية والكهرباء، الماء، صافية يعني شبكات وكذلك المرافق العمومية والساحات، يعني هذا أبسط منكم يكون المشاكل اللي عندكم، ما عندكمش الملفات عريقة، وإذا كانت عندكم شي ديال البناء شنو حاجة اللي نحن نأخذها مستوى الوزير بشكل دمعي الاعتبار في الماء يعني هذه المشاوية الجديدة إن شاء الله تكون جديدة بالنسبة للماء الشرق الماء الشرق عندنا يعني الماء خاص هذا الماء فيه واحدة الابوت يعني في في, في في الإيمان في موزارة في, في, في الإيمان يعني مثل ما تصرب هذا الماء يعني امتدى تصربه والطلب ديكس يرجعوا وانتي يقبلوك ليه؟ لأنها الماء يعني مشي صاكلة مشي صاكلة شو بعد المرة في الشتاء في الشتاء تكون في الشتاء تكون مزيان وبالنسبة للصيف يعني ما توقعش في في الرضادي هذه هادي وانو بطرق السيلة احنا ناوي باش من بعض السلس وحنا مكلا حدامين مكلا حدامين حنا حدامين ها حدامين احنا ولكن معتاد هاجس مع على جيس تماما وكل جدا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا على شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا مش مشاكل ديال الوخاز، المخالفات في البناء، البناء العشوائي، التقسيمات العقارية، المشاكل ديال العقار ديال ما سندات الملكية، هذي عندكم شي مخالفات في ماذا الوزيرة تفضل يعني دابا حنا واحد لكن مع المديريات المهنية في العماده كيعطيوا مجموعة عقاريه ديال الجمعه السودانيه على اساس باش تاخذها اعمال الدوله لانجاز مجموعه من المشاريع ما دام لكم ان الحاله المشاريع تشوفهم مع الاخوان وتدمجوا واحد الموقع العقاري هو عليه الخطوره راه كنا وقع عقاريا يعني من بعد تسلمتها كيديروا حتى سندات الملكيه ماشي غير التصاميم ديال الهندسي اعتكن حتى سندات الملكيه تاع الموقع في المحافظه يعني كاين طرق فهاد التسمية قديمة إذا كان بالإمكان أن غير واحد السوق ما يبقاش يبقى عند الإشكال إلا دبا كوكالة حضرية راحنا جينا عندكم يعني كانت الوزارة إلا كنتم الإنسان ديال الوزارة على أساس أننا أي مشاكل عندكم تما تعطيوها لنا لقينا الحل هنا على المستوى المحلي إن شاء الله ندوزو نقرأو بها ما كناش يعني سميتو على نرفعو على الوزارة باش تعطينا إن شاء الله شكرا آه بالنسبة للمنصات الرخاص، هاد الملفات معليش يدوزو في المنصات يعني يدوزو هادو بسميتو غي حنا عندنا خصهم أو نيفو ديال الوكالة وتعطيهم الجماعة باش تدير فيهم رخاص ديالو، غادي نستلموهم في إطار واحد السيريمونية عندي بهاد بحال واحد الحفل ديال التسليم، التصاميم الهندسية والخرسانية مع السيد الرئيس، بدون أن لنا وتعاونوا معنا على المصفوفه والعدد ديال المستفيدين وحنا غادي نفعال لي المهندسين قوموا ان الله باجازه التصميم هذه زعما بين ما ما عندكم شي ملفات الافيعه اللي جاجم عندنا جي بونس ان في